Hei, jeg heter Magnus Nohr. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du bruker testverktøyet i Canvas. Denne filmen er laget i 2021, og jeg må si at det er det gamle testverktøyet jeg nå kommer til å beskrive. Mange institusjoner har nok installert det nye testverktøyet, og da befaller jeg å bruke dette. På Universitetet i Bergen, der jeg jobber, samtidig som jeg jobber på Høgskolen i Østfold, der bruker man det gamle testverktøyet, og det er det jeg skal vise i denne filmen. Når du skal lage en test, så finner du oversikt over testene dine borte til venstre i menyen i Canvas. Trykker du på denne, så får du en oversikt over testene dine. Her ser det ut som det lureste er å trykke på plussen opp til høyre for å lage en test. Det vil jeg anbefale å ikke gjøre. I stedet, så synes jeg den enkleste måten å lage en test er å gå borte til venstre og trykke på knappen Moduler. Disse knappene kan nok være litt sortert forskjellige hos deg, men du finner mod knappen Moduler borte til venstre. Og så er det viktig å opprette en modul, du må trykke på plus og opprette en modul hvis du har ett helt tomt Canvas-kurs. Men jeg har allerede en modul som heter Digitale tester, og derfor velger jeg nå å trykke på plus. Da får jeg opp en meny som gir meg muligheten til å velge valg. Her så går jeg in og velger Test under det første Legg till. Jeg trykker på Test. Her kunne jeg hente opp tidligere tester hvis jeg allerede har laget det, men jeg går og velger nå ny test. Og så må jeg gå ned og gi den et navn. Og her er det veldig viktig at du er god på navngivningen slik at du finner tilbake til testen hvis du skal omstrukturere eller remikse en modul ved et senere tidspunkt. Jeg kaller min vurdering, og så går jag med og så trykker jag på «Legg til punkt». Der det, det sånn vi kan også alle nye ting vi legger, legger til, det kommer nederst i den modulen vi håller på med. Og så kan vi dra den opp til for eksempel det stede som man ønsker å ha dette spørsmålet. Så det kommer in i den læringsstien som studenten følger. Jeg går nå og klikker mig in på «Vurdering», som nå er et helt tomt spørsmålssett. Det jeg nå må gjøre, det er at jeg må gå in på knappen rediger. Da har vi kommet in her vi lager selve spørsmålene. Vi har kommet in på den detaljerte siden, men før vi går til dette här å fylle ut og lage oppgaven, så vil jeg att si at jeg bruker digitale tester på to måter i mine kurs. Det ene er formativt og det andre er summativt. Når jeg bruker det formativt, så bruker jeg gjerne fem og fem spørsmål underveis i en modul, og disse spørsmålene de stilles for at studenten skal kunne kontrollere at de har lært det de skal lære. Den andre måten jeg bruker det på er i slutten av ett kurs, da bruker jeg det summativt for å sjekke at studentene faktisk har studert det jeg vil de skal lære. Og det skiller på to forskjellige måter på dette her. Det ene, det er at Studentene når de får formativ tilbakemelding, da får de prøve mange ganger de vil, de er ubegrenset med tid, de får en formativ tilbakemelding hvis de svarer feil. Altså hvis de svarer feil, så forteller jeg dem i en kommentartekst hvorfor det svaret er feil. Jeg gjør også det samme i forhold til at de svarer riktig, og så forklarer jeg ofte hvorfor det er riktig. Så de får en forklarende svar på hvorfor det de svarte var riktig eller feil. Når jeg bruker testene summativt som ofte sluttvurdering i en modul, ja da er det en tidsbegrensning jeg bruker ofte 20 minutter. Og så tar jeg vekk de forklarende svaret, og så som på den formativet, så lar jeg de ikke vite vad det riktige svaret er, hvis de svarer feil. Og så tar jeg ofte uansett vilken av disse to måten det er, summativt eller formativt, og sorterer svarene i forhold til hverandre. Da skal vi begynne å lage testen. Det første som møter oss er dette vinduet her, der vi må sette in en forklarende tekst som forklarer studentene hvordan og hvorfor de skal løse denne testen. Så skal jeg gå videre ned og vise de forskjellige valgene som kommer nedover. Det første valget her er karaktersatt test. Hvis jeg bruker karaktersatt tekst, da kommer den i karakterboka som du finner borte til venstre og teller opp mot sluttkarakteren. Den er da automatisk satt opp på at det kreves 80 prosent riktig eh, hvis du ikke velger å gjøre om den prosentnivået. Personlig bruker jeg alltid 80. Eh, hvis jeg bruker karaktertsattest, så bruker jeg dette med å blande svar. Det vil si at hvis du får opp testen flere ganger, så ligger ikke nødvendigvis svarene på samme sted. Altså, svar 3 ligger ikke på plass nummer svar 3 nødvendigvis, slik at ikke det ikke gå an å pugge sig til de riktige svarene. Så da tar jeg ofte blant svar, og så tar jeg ofte som sagt tidsbegrensning, og så skriver jeg inn 20 minutter her, hvis jeg har en test på 10 eller 20 spørsmål. I dette tilfellet her, så velger jeg å ikke lage en karaktersatt karakter test. Så da går jeg og tar vekk den, og så velger jeg test uten vurdering. Personlig er det disse to øverste jeg bruker, så dette er altså en formativ test, som jeg nå skal vise. Her velger jeg også at man skal blande svarene. Jeg lar studentene eh, ta flere forsøk, enten det er en formativ eller summativ test. Jeg velger alltid at det høyeste blir stående som det som studenten får registrert. Hvis vi går videre nedover, så jeg pleier å la studentene se svarene sine, for det mener jeg at det god læring i, men og her kommer en viktig ting. Jeg tar bort dette her med vis riktig svar. Ska skal vise hvorfor når vi bygger spørsmålene. Så går jeg videre, og så skal vi titte på denne knappen her, vis ett spørsmål om gangen. Her er det litt sånn skjønn hva man vil. Jeg pleier å la de se fem og fem spørsmål, eller alle spørsmålene på en gang. Noen mener att det er lurt å se et og et spørsmål, og da haker vi i tilfellet A her så er det her nede. Og her kan du da sette inn dato for når quizzen skal leveres. Personlig så setter jeg ofte in en dato litt fram i tid for å drive studenten videre i kurset. Jeg pleier veldig sjelden å sette noe in her nederst som går på at jeg kan la de levere i ettertid. Jeg lar ofte denne stå åpen. For tilfellet det skal være noen ny utsatt eksamener og noe sånt nå, og de skal få lov til å ta testene, vil uansett stå om testen er tatt innenfor fristen eller ikke. Så jeg velger å ikke trykke på denne valga som ligger nederst her. Och da trycker jag på lagre nede til høyre. Det er alltid lurt å lagre underveis, selv om jeg ikke hadde trengt det, for nå må jeg gå inn på redigere igjen. Og nå skal jeg gå inn på å lage selve spørsmålet. Da går jeg på skillekortet Spørsmål, klikker på Spørsmål. Og så velger jeg nå at jeg skal trykke her på nytt spørsmål i forhold til å opprette et spørsmål. Når jeg oppretter multiple choice tester så bruker jeg veldig ofte å ha flere riktige svar. Og studentene må velge alle svarene de synes er riktige. Jeg syns det gir en mer reflektion hos studenten enn hvis de bare skal velge at de vet at ett svar er riktig hver gang. Så min studenter vet aldri det. De får beskjed om at de ska svare alle de alternativene de mener er riktige. Da må de reflektere over hvert enkelt alternativ. Og da kan jeg ikke bruke denne som heter flere valgmuligheter. Jeg må i stedet velge det valget som heter flere svar. Og det betyr i sånn sett at da kan jeg velge og ha for eksempel alle riktige, eller bare en riktige. Så den bruker jeg så godt som alltid. Så står det her borte ett poeng. Hvis du vil ha forskjellig vekting på spørsmålene, så kan du forandre på poengene her borte. Jeg pleier alltid å ha ett poeng. Nå går jeg inn, og så skriver jeg inn selve spørsmålet mitt. Så skal jeg gå ned til der jeg skriver in de forsvellige svaralternativene, og her kommer jo utfordringen på å være god til å stille spørsmål, og for å ikke si det å være god til å de feil svarene, slik at de kan høres troverdige ut. Og ikke minst det som jeg mener er det viktige i den formative testen, de i å gi en forklaring på om svaret var riktig eller feil. Nå skal jeg begynne med å fylle inn mitt første svar. Jeg klikker inn i denne ruta og skriver inn svaret mitt, lager seg gode læringsstrategier. Og så går jeg inn, og så fyller jeg inn med å trykke på disse tre prikkene her, en forklaring på om spørsmålet er riktig eller feil. Og jeg skriver in det stemmer, studenter må lære sig implementerende gode læringsstrategier og lærer dem å hjelpe studentene med å lære sig læringsstrategiene. Da er jeg ferdig med å gi den kommentaren og trykke på ferdig. Og så går jeg videre til å fylle ut de andre spørsmålene i dette valget nedover. Da har jeg skrevet inn fire alternativer med forklaring på om spørsmålet er riktige eller feil. Jeg kan legge til flere alternativer hvis jeg vil det. Da går jeg her på legg til svar. Hvis jeg for eksempel vil at det skal være fem alternative studentene skal kunne svare. Jeg kan hvis for eksempel hvis jeg skal ha bare tre spørsmål så kan jeg gå og trykke på denne søpplebøtta på alternativ nummer 4. Hvis jeg vil gå in og redigere noe av den teksten som allerede er skrevet, så er det å trykke på denne pennen for å kunne gå inn og redigere svaret igjen. I mitt tilfelle her så er alternativ 1, 2 og 3 det riktige, og alternativ 4 er feil. Da har alternativ 4 fått enda litt lengre og forklarende tekst på hvorfor det alternativet er feil. Nå må jeg gå inn og markere for Canvas og fortelle hva som er riktig og hva som er feil. Her står det første allerede markert med riktig svar, men jeg må nå gå ut på spørsmål nummer 2 og trykke der det står mulig svar, trykke på pila, og nå er også den markert som riktig svar. Og så gjør jeg det også på alternativ nummer 3 og trykke på den. Nå står spørsmål eller alternativ 1, 2, 3 markert som riktig svar. Og nå er det superviktig å følge med, for her er det en kjempestor fallgrue å gå i. Det naturligt for dig er nå kanske å gå ned og trykke på lagre, ikke gjør det. Det naturlige er kanskje å trykke på nytt spørsmål, nei, ikke gjør det. Her er det superviktig at du går og trykker på last opp spørsmål. Du aner ikke hvor mange ganger jeg bent meg på det, og glemt bort dette. For at dette skal bli lagret og du tatt vare på, så må du nå trykke på knappen last opp spørsmål. Nå er spørsmålet lagret. Da kan vi sette oss litt mer tilbake og slappe av. Det jeg ofte gör nå, det er at jeg går opp her og trykker på vis spørsmåls detaljer. Da får jeg se markert vad som er riktige og feil svar som er markert i spørsmålet for å kontrollere meg selv. Så pleier jeg å gå ned til høyre og trykke på knappen lagre, for på den måten å være helt sikker på at jeg ikke mister noen ting. Og så går jeg rett og slett inn, når jeg skal lage neste spørsmål, så går jeg in her på rediger. Så klikker jeg på skillekortet spørsmål, og der er jeg tilbake. Og hvis jeg nå skal fortsette med neste spørsmål, så trycker jeg her nå på nytt spørsmål. Og det gjør jeg da veldig ofte i disse formative testene mine som jeg under underveis. Men det jeg også ønsker å vise deg helt til slutt. det er spørsmålsgruppe. Den bruker jeg på summative tester som jag bruker i slutten av en modul, der jeg lager et utvalg, la oss si at jeg har 20 spørsmål, og så stiller jeg studentene tilfeldig trukket ut 10 av disse. Da må jeg bruke funksjonen spørsmålsgruppe. Så trycker jag jeg nå på ny spørsmålsgruppe. Problemet mitt her er jo at jeg ikke har med en ett spørsmål ennå, men jeg kan for eksempel da gå inn og vise deg at jeg skriver at jeg skal trekke ut ti spørsmål, og det skal være ett poeng på hver. Det har gjort som Ingrid Espli Hovig og juksa litt, jeg har gått til en ferdelaget gruppe jeg har, og nå har jeg gått in først på detaljer, så vil jeg vise deg nå at nå har jeg valgt karaktersattest, jeg har valt blande svar, jeg har valgt tidsbegrensning på 20 minutter, jeg tillåt tillatt flere forsøk, og jeg velger det høyeste. Så går jeg in på spørsmål. Og det du ser nå er at her har jeg en gruppering av spørsmål som ligger inne i gruppa. Hvis jeg nå går helt til slutten her, så ligger de nå inne i boksen, disse spørsmålene. går helt til her, så ligger de nå inne i boksen, disse spørsmålene. Jeg kan nå velge å dra et spørsmål in i boksen, dra den inn her i disse prikkene borte til venstre, og så slipper jeg den inne i boksen. Nå skal det trekkes ut spørsmål herfra eh, av de 10 eller 20, avhengig av hva jeg velger, som kommer til å være. Hvis du ønsker at et spørsmål alltid skal være med i testen, så kan du dra den ut av boksen. Da vil dette ene spørsmålet alltid være med, og så trekker den ut blant de andre. Det er en funktion jeg ofte ikke bruker selv. En annen ting jeg vil poentere, det er at her har jeg gjort om på spørsmålene. Så hvis jeg går in på et spørsmål her nå, og på pennen, så er jeg nå i denne summative testen som jeg gjør på slutten av dette her, så jeg har jeg tatt vekk svaralternativene med forklaring av vad som er riktig og feil. For den tilbakemeldingen, den gir jeg bare formativt underveis, den har jeg ikke med i sluttesten. Jeg må jo da ha lagd spørsmålene på nytt igjen. Det gjør jeg enten ved å på nytt spørsmål og dra den in i spørsmålsboksen, eller så kan jeg bygge spørsmålet med en gang inne i selve spørsmålsboksen, da går jeg opp på toppen her og trykker på plus og da lages spørsmålet med en in innenfor spørsmålsboksen. Da gjenstår det bare for mig å lagre testen nede til høyre og trykker på lagre. Husk på at hvis den skal bli tilgjengelig for studentene så må du trykke på publisere, og hvis du trykker på knappen lagre og publisere så publiseres den med en gang. Det ble en litt lang film, men jeg valgte å vise hva du gjør i de forskjellige skrittene i forhold til å opprette en test i Canvas. Håper dette var til nytte for deg.